Nu ska vi skapa ett nytt projekt i ArcGIS Pro. När du har loggat in så kommer du till den här sidan och då skapar man ett nytt projekt genom att trycka på karta. Först är det bra att ge ett bra namn till projektet. Ett bra namn beskriver projektet och det innehåller helst inte mellanslag eller å. Uppgift underscore 1 fungerar bra. Eller exempelvis skotade Hede. Det är också något som beskriver det här på ett bra sätt. Sen ska vi tala om vart vi ska spara projektet. Då kan man gå in här i mappen och leta reda på ett bra ställe. Ett bra ställe är på h kolon som är en server här på skolan. Man kan även spara det på datorn, på c kolon men så fort du byter dator så kommer du inte åt ett projekt. Så H-kulon är bra. Här kan du skapa en mappstruktur, till exempel som jag gjort här, en mapp som heter gis. Har ni inte någon sån mapp så högerklicka och skapa en ny mapp här som heter GIS. Jag väljer den i alla fall. Där vill jag spara min, mitt projekt. Till slut så ska vi kryssa i den här rutan här. Skapa en ny mapp för det här projektet. Så kommer det bli bra. Vi ser det snart vad som händer. Okej. Okay. Låt låter programmet jobba lite grann. Så har vi snart ett färdigt projekt med en karta som vi kan se. Så, vi ska inte göra så mycket ändringar här, men nu har vi ett projekt i fallet som vi kan jobba med. För att titta hur det ser ut här bland alla mappar och filer så kan vi gå in i utforskaren som ser här nere i aktivitetsfältet. Jag gillar ju Windows-knappen plus E för att öppna utforskaren. Då kan vi gå in här och kolla att det här projektet ska nu finnas under H-kolon, där jag sparar, och mappen GIS. Och här ska det finnas nu en mapp som heter Skotet Och det är bra för nu... Vi hanterar filer och sådana saker som hör till det projektet så kan vi se att allt som har med det här projektet kommer att finnas i den här mappen. En sak till ska jag ta och visa här. I utforskaren kan man trycka på visa och sen trycka i filnamnstillägg. Ta bort den där kryssrytan. Då ser vi att då försvinner med filnamnstilläggen här. De där filnamnstilläggen är bra att ha så man ser vilken typer av filer man jobbar med. Till exempel den här filen som heter APRX. Det är den som beskriver det här projektet, alla inställningar i projektet. Någonting annat vi kan titta på här i utforskaren är att man väljer att visa till exempel detaljerad lista. Stora ikoner kan vara bra för att visa bilder, men detaljerad lista är bra. För då ser vi dels namn, filnamnstillägg, när har vi spararen och storlek. Det är sådana saker som är bra när man håller reda på filer. Bra! Tillbaka till Arkis Pro. Nu har vi skapat ett projekt. Det har jobbat.